نحن اليوم هون كنا مجتمعين بمناسبة 30 أب يلي هو يوم علندو الأمم المتحدة يوم للمفقودين والمخفيين قسرا. فيني يقول بعضه حبر على الورق ولو انه اه تشكلت الهيئة الوطنية المستقلة المطلوب بنا يعني مهمة وحيدة هي الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قصراً جايين لنقل لهم لن انه حالكم بقى تحسوا عدمكم وتطبقوا هيدا القانون <تصفيق>